Під Твою милість прибігаємо, Городеце Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, Але від бит визволи нас, єдиночиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Городеце Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, Але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.